معلمة، بقولوا أنه نحن ما مننزل على الشارع؟ إيه. معلي، أنا وين؟ هون هون وين؟ شو في هونيك؟ الكبتة والله مش الكبتة طبعا الحزاب قلتله الدولار صار الف وخمسه ما تسكتي قلبي وفي مواقع التواصل الاجتماعي انتجوا او خلقوا نوع من الجيش الالكتروني استخدموه لخطاب الكراهيه بالضبط يعني 2021 خيق <تصفيق> علي العلي علويه قرطها نومه على السطح يا خيا صبر والبصيره وامبرح فيهم معده فاضيه خيق علي علي علويه بصاروخ الكاتيوش خطنا نار <تنقنى> يعني يعني الوضع لا يحتمل يا عم لك يا بالعرب الفصيح أه؟ يلا نزل وهلا بننزل السيد يعني لا. يا حي شل السيد عشان أبلوصا ما حيضا وينو كوسراني؟ و... وينو كوسراني؟ وينو كوسراني؟ أنا و حنصلي بالأيس كوسراني؟ جيب الملوطوف المه كبر الملوطوف بحرقنا محطه يا أبو أحمد قلت أنت طبعا أكبر طايفه وعلى رأس السطح يا أبو أحمد لا ببدا هيك لا يا أخي معلش حال هيك بسيط بس عندك مكيف، آه عنده مكيف، ما احكي يا زلمة، صار لي ثلاث أيام على السطح عم نتغطى، عم ندعم لا يا خير، يا زلمة كل مرة يا زلمة، ابن نضحي أنا بدي اللهك كن لي فيديو بقى فوتنا حيطان يا خياء، لا والله ما يا ما عمي ما. يا أبو حنا شو برا لا لا لا مش مش <تصفيق> <بس>. لا مش <تصفيق> <تصفيق>